اللہ قرآن میں کہتا کہتے امیم و ارا اللہ نے کہہ دیا ہے نا میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو بات ختم ہو گئی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے یقین تک پہنچیں گے اللہ سن رہے بات یہ اپنے علم کو یقین تک کیسے پہنچانا چاہیے سوال یہ ہونا چاہیے اس میں جو بھی آپ نے پڑھا ہوا اللہ کے بارے میں کہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بدشاہ ربی کا شدید اللہ پکڑتا بھی ہے ربا کا بات لگا ہے یہ تک بات لگا. اب آپ نے بہت کچھ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں رحیم ہے بدود ہے اللہ سنتا ہے مدد کرتا ہے ہے, ہے بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے بات یہ آپ کا علم یقین کی کیفیت تک کیوں نہیں پہنچ میں نے آج لیکچر ہی اس پہ دی ہے علم یقین تک پہنچتا ہی تب ہے جب وہ ایکسپیرینس کر کر کے رسک لے لے کے فیصلے کر کر کے فیلڈ میں مار آئے گا تو جو ریزلٹ آئیں گے وہ اس کے ان کے جو بات ہے وہ سرٹنٹی تک لے جائیں گے اب آپ اب لوگ ابھی اب, اب, اب, اب, اب, اب آپ کو کیسے ہیں جو بھی آپ کی ایج ہے ماضی کے سارے دن اور سال جو گزارے ہیں اس میں بیٹھ کیسے کہتا ہیں محاسفہ تو نفس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کرتے تھے محاسبہ ایک دن پورا گزرا پورا دن سوچتے تھے آپ سونے سے پہلے ہی اپنے دن کے کچھ وقت کے اندر کہ آج یہ ہوا تو کیوں ہوا اس میں حص پہلو کتنے تھے مانوی پہلو کتنے تھے موت جاتی پہلو کتنے تھے میرے کتنے تھے ماں فوٹل فطرت کتنا تھا ماں تاطل فطرت کتنا تھا نیچرل ایلیمنٹ کتنا تھا سپر نیچرل ایلیمنٹ کتنا تھا رحمت اللہ کی کس طریقے سے میری طرف کونٹیفائڈ ہوئی تھی یہ سب سوچتے ہیں تو وہ جب دس بار ہوا بارہ بار ہوا اور بیس بار ہوا اور جب دو سو بار ہوا تو وہ یقین تو بنے گا ہی بنے گا لیکن جب ہمارے یہاں ہو بھی جاتا ہے اس لیے تو اللہ کہتا ہے جب مسائل آتے ہیں تو مغلسین اللہ الدین ایسے پکار رہے تھے جیسے بالکل مگر جیسے ہی کشتی ساحل پہ لگتی ہے مرا کا ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا نہیں جاتا فالٹ ہے ہم نے کانٹمپریٹ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا کہتا ہے فضا فرق کا فن سب فائدہ ربی کا فرق ہے جب فارغ ہو جب فارغ ہو اپنے مسائل سے جب کسی جنگ سے فارغ ہو چھوٹی ہو بڑی ہو جب سے ہوا کس نے کیا کیا ہوا کیا ممکنات تھے میرے یہاں مار کھانے کے مرنے کے فار ایگزامپل اس روم میں ہم بیٹھے ہوئے یہ چھت گر سکتی ہے زمین نیچے سے کھسپ ہو سکتی ہے زلزلہ آ سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہیں بیٹھے ہی ہے نا یہاں پر تو بھائی ہمیں کیسے یقین ہی ہوگا کہ اس پورے کمرے کے اندر یہ پوری براڈ کے بیچ میں اللہ, اللہ نے کروایا نا سارا اور اس کے اندر جو نیچرل ایلیمنٹ تھے تو ایک قوم جو نیچرل کے بعد یہ نہیں دیکھے گی کہ آب وہ یہ تو ڈھونڈ لے گی کہ بجلی چل رہی تھی کہ پیچھے سے لائٹ آ رہی تھی مگر پیچھے سے تو لائٹ آ رہی تھی اس کے پیچھے کون تھا اللہ کا آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ سن رہا ہے جو دوسرا کوشش کر کے اپلائی کر کے دیکھیں کسی چیز کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی جو پکڑ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم لائف کے اندر کبھی بھی یہ دلیل نہیں تھی آپ نے ظلم کیا تو آپ کی پکڑ ہوئی نا کتنے کیسی کتنے اندھیروں میں چپ کے چوریاں کرتا ہے آدمی تو وہ بکر بتا دیتی ہے کہ اللہ سن رہا اور کہاں کہاں سے کچھ غریبوں کیسے لوگوں کو مدد کہاں سے آتی ہے لوگ بیٹھے ہیں مت بیٹھی ہے سب کو پتا اف ریلیجن وڈ ہیو دین اے میتھ اگر دین ایک مت ہوتی تو واجہ اتنی بڑی قوم ڈیڑھ ارب قوم اللہ کو نہیں مانتی بلکہ پوری دنیا ہی اللہ کو مانتی ہے سوال جو وہ کلمے کے ساتھ ماننا اور کلمے کے بعد ماننے بہت گنتی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی خدا کا تصور جو ہے وہ محل نظر ہے یہ نہیں ہے سب کو پتا ہے بہت کچھ ہوا ہوگا ہمیں پتا نہیں تھا کہاں سے ہوا ہے وہ یہی اس کی دلیل ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ امت کا اجتماعی رینیزنس کیسے ہوگا تو اس کے بہت جواب علیہ وسلم ایک آپ نے جواب دیا تھا سے مراد اگر ایمان کا احیاء ہے تو ایمان کا حیا شروع ہوگا علما اور پھر امل سمپل علم پڑھے عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی جو ہے ڈیلی ڈیلی چھوٹے چھوٹے کاموں سے الق عمر وک الوک عمول و ریت ہی کے تحت آہستہ آہستہ اپنی پرفارمنس کا اسکیل بڑھاتے بڑھاتے ہر انسان کی اپنی سلطنت ہوگی اور ساری سلطنتیں لوگوں کی مل کے کانسٹیٹیوشن کی مت بن جائے گی اس طریقے سے اگر آپ پولیٹیکل رینیزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت کانٹرورشیل ٹاپک بھی بن جاتا ہے میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے علوم ہیں اصول ہیں قواعد ہیں ضوابط ہیں جو کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں مگر ان شارٹ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ فتق اللہ مستطاتم کے تحت جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی نا جتنا آپ سے سوال ہونا ہے وہ جھیک کر لیں آپ آپ بہت سی چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ سے اس کا سوال بھی نہیں ہونا مجھ سے بھی نہیں ہونا میرے جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں ان سے ان کا سوال ہونا ہے اور مجھ سے میری حیثیت کے مطابق سوال مجھ سے سوال نہیں ہوگا ہاں مجھ سے اس چیز سوال ضرور ہوگا کہ جو میری استطاعت کے اندر میں مدد کر سکتا تھا امت کی. جو میں استطاعت کے اندر رہتے ہوئے امت میں حیاء کر سکتا تھا کیا وہ میں نے کرنا لیکن جب اجتماعی ہیلپ کی بات آتی ہے اجتماعیت کی بات آتی ہے تو اس پر میں ایک اصول ضرور کہوں گا ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو اجتماعی دعوت اور اجتماعی تجرہ کے اصول بہت سخت ہیں بہت گہرے ہیں کسی چیز کو بھی میں لینے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ تحمل صبر علم حوصلہ اور علماء کی اور خباص کی اور حکومتوں کی اور یہ ساری چیزوں کو کانسٹیٹیوٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ بڑے بڑے معاملات میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بڑا سفر کرنا پڑتا ہے بڑے برداشت کے طرح آپ اپنے لحاظ سے ایک ٹائم تھا میں سوچتا تھا یار پوری دنیا میں وہ چینج وہ انقلاب وہ تبدیلی میں مانتا تھا اس کو میں اس کو کس طرح مانتا ہوں یا جو میں کر سکتا ہوں نا جو میری استطاعت میری استطاعت میں جتنا بندہ سن میں اس کو کروں گا اس سے زیادہ بنانے کے لیے کہ میری صحت بھی خراب ہو جائے میری ٹیم بھی بیمار پڑ جائے میں فساد کھڑے کر دوں جا کے میں اپنی غلطی سے مسلمانوں کا جو ہے ڈھیرا دھیرا کر دوں جا کے ہر جگہ پر میرا ایک جملہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈسٹرب کر دے وہ چلے چلائے ہمارے جو نظام جیسے بھی ہیں اور سے اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کے اندر جو ہے آپ, آپ مدد کریں ہر جگہ پر ہر سسٹم کو انڈوس کر کے مدد کریں جتنا خیر اس میں سے کانسٹیٹیوٹ کر کا سکتے ہیں کرے کسی تحمل برداشت اور صبر اور علم کے ساتھ ہی حکومت کا حیا ہونا ہے اور اس میں توحید کا ایلیمنٹ ہے اس میں اتباع سنت کا ایلیمنٹ ہے یہ سارے ایلیمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے ڈیفینٹلی یہ حیا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع کریں برداشت کرنا شروع کریں یہی راہ ہے اور کوئی ہے نہیں اور کچھ نہیں